Salut! Sunt Adina Voideanu. Până acum am povestit despre Zaito la modul general. Începând de azi, vreau să-ți povestesc concret despre scanările pe care le facem noi în cadrul centrului și am să încep cu scanarea Zaito Balance, care este o scanare de bază, spunem noi. Așa cum ți-am arătat într-unul din episoadele trecute, acesta este dispozitivul Zaito. Tot ce ai tu de făcut este să-ți poziționezi mâna da, pe acest dispozitiv, așa cum ți a mai arătat, astfel încât fiecare deget să fie pe, pe câte un electrod, iar podul palmei pe electrodul mare. Nu-ți face griji, nu o să te curentezi. Curentul care trece prin electrozii aceștia este de intensitate foarte mică, astfel încât cel mai probabil nu vei simți nimic. În cazuri foarte rare, persoane cu o sensibilitate deosebită au raportat ușoare furnicături, însă marea majoritate nu simte absolut nimic. Ce se întâmplă apoi este că softul va determina zona de echilibru a corpului tău la momentul scanării, iar această zonă va fi regăsită în cadrul rapoartelor generate ca valoare absolută a unui interval de referință. Apoi începe scanarea propriu-zisă, adică organismul tău va fi supus unui, unor biochestionare, iar în urma răspunsurilor primite vom putea ști unde anume sunt acele dezechilibre energetice și care sunt factorii de stres pentru corpul tău. Tot procesul de scanare nu durează mai mult de 5-7 minute, iar în tot acest timp poți să faci aproape orice, atâta timp cât nu dezlipești mâna de pe dispozitivul de scanare. În momentul în care procesul de scanare s-a încheiat, rapoartele vor fi generate automat și urmează partea în care eu sau colegii mei te vom ajuta să descifrezi și să înțelegi aceste rapoarte. Ce vreau să înțelegi și ceea ce menționăm de fiecare dată este faptul că nu vei pleca de la noi cu un diagnostic. Nu acesta este scopul scanării, însă cu siguranță vei beneficia de o altă perspectivă, de o altă abordare, astfel încât să poți lua cele mai bune decizii în privința sănătății tale. Iar în cazul în care te confrunți cu anumite afecțiuni, vei putea să ajungi mai ușor la cauza acestora. Un alt aspect important de reținut este acela că Zaito nu vine doar să semnaleze dezechilibrele din corpul tău, ci vine și cu soluții, atât în produse naturale, cât și în terapii complementare. Iar rezultatele apar întotdeauna atunci când omul acționează în direcțiile sugerate. Cam atât azi, săptămâna viitoare vei vedea și cum arată concret un raport generat de softul Zaito Balance. Îți doresc o săptămână genială, ai grijă de tine și de sănătatea ta!